La Venus de Willendorf és una escultura exenta o d'embalum Rodó, que pertany a l'art mobiliari prehistòric. Es va trobar a la ciutat austríaca de Willendorf, d'on recull el seu nom, i està catalogada cronològicament en el període Aurignaciense, al voltant del 28.000-24.000 abans de Crist. L'obra està esculpida en pedra calcària i representa una dona amb estetopigia, és a dir, amb els atributs femenins exagerats, aquestes venus prehistòriques, des d'un punt de vista crític simbòlic, repracteixen el culte a la fertilitat de la terra. És possible que en aquesta època el culte agrari i la ritualització de la dona, que posseïen el poder màgic religiós de la renovació de la vida, ocupessin un mateix espai social.